על מנת לעשות צדר בשלבים הראשונים שיש לנו ממש, על התהליך של המידה המוקה, נדבר כאל התהליך האבודה מלה. בשלב הראשון אנחנו מיובאים את הנתונים שלנו, בני מדבר בנתונים הקיימים או במאסד הנתונים, בתמונות או בואותות, בנתונים הסומלצים ונתונים השטח. על מנת שמודל ידאל לסובב את הנתונים ש אנחנו מחנישים אלב, אנחנו נצטרך לתייעץ עם תם. כל מה לעיד למודל שזו התמונה של כלב, וזו התמונה של חתול. בשלב השני, ככל הנראה נצטרך לבצע עיבוד מקדים לנתונים. כלומר, הורדת ערכים חסרים, outlierים, החלקה, נוכל לקחת סגנה להפוך אותה לתמונה באמצעות התמרות של זמן ותדר, לייצב פיצ'רים רלוונטיים. לאחר שסיימנו את שני השלבים הללו, שיכולים לקחת לא מיד זמן, נגיע לשלב השלישי, שלב בניית המודל. בשלב בניית המודל נוכל לקחת מודלים קיימים, מודלים שומנו מראש, ולשנות אותם על מנת שייתימו לבעיה שלנו, או לבנות רשת מאפס. שלב בניית המודל זהו שלב קריטי, והרבה פעמים ייקח לנו כמה וכמה איטרציות עד שנגיע לארכיטקטורה ולהייפר פרמטרים השונים שיינימו לנו את התוצאות הרצויות. ובשלב האחרון, לאחר שלב העיבוד המקדים ובניית המודל, אנחנו מגיעים לשלב ההתמעה. ייתכן ונהיה מעוניינים לבצע התמעל גבי PC ולבנות אפליקציה וויבית. ייתכן ואנחנו מעוניינים לבצע התמעל לגבי חומרה, ולשם כך נצטרך לבצע המראה של הקוד שלנו, לקוד C, קוד HDL. ייתכן שנרצה לבצע אינטגר... אינטגרציות עם סביבות אחרות. בסדרת הסרטונים הזו תוכלו ללמוד על מימוש כל תהליך הפיתוח בסביבת MATLAB, משלב הכנת הנתונים, אימון הרשת ועד להתמעל גבי חומרה. הצטרפו אלינו להמשך הסרטונים.